<تصفيق> ماشي صح عارف المسار وانتو مش شايفكوا في النطاق علي سافيش انا زي نار تو في المدرسة هتخشوا جوه الباص رحلة للنهاية والخلاص قبل الضرب حدف لنا عشيشو باللد ويكراك انا علي بيصيح ويتفتت عايز ارجع بس انا للاولان كل ده جديد في جديد عندي فكرة على مستنو لو عايش للتلاتي اسمعوا مني اختي من مريخ تيجي ارابات بيتش عايزه كاش ريتش لاي مهزومه نيك جاب بلز انا اتناسق لاي كوني ويست حقي هم باليست عندي بلاك never snitch فاكي في الشارع دي مش انا الغير بنكي دي لازم الناس دي اخلي بات. خلص عليهم دوريني <تصفح> زي فلاش صيفني اين ما شفكو كات شفت كل حاجه جاتلي علي البال